בסרטון הקודם חישבנו את גודל המהירות העקבית המינימלית הדרושה למכונית בראש הלולאה כדי להשלים את הסיבוב. הוא היה 27.6 קילומטר לשעה. עכשיו נסתכל על כל החלקים בהם המכונית נמצאת בלולאה ונחשב את המהירות העקבית הממוצעת של המכונית. נשתמש באורך הסרטים כאן כדי למדוד כמה זמן לוקח למכונית להשלים את הסיבוב בלולאה. נשתמש בזה ונחשב גם את היקף של הלולה. בהנחה שהיא אכן מושלם, למרות שהיא נראית קצת אליפטית, לצורך החישוב נניח שהיא מעגל מושלם. אני אשאיר לכם לחשוב איך זה היה משתנה אם הייתה לנו באמת אליפסה. בכל מקרה, בואו נצפה בסרט עוד פעם. זכרו שהוא שח לתוכנית הילוא חמישי מערוץ חמישי בבריטניה. הנה זה בא. נצפה בזה שוב, זה נחמד. كان יש לנו מעט זמן קטן עבור זה כאן מודד בשניות, כפי שהסבירו לי בסרטון הקודם. זה לא מודד במאיות השניה, זה לפי תמונות. יש 30 תמונות בשניה. זה מתחיל מ-0 שניות ו-0 תמונות. אנחנו מפעילים את זה וזה מגיע ל-2 שניות ו-14 תמונות. ישנן 30 תמונות בשניה. על כן זה 2 ו-14 חלקי 30 שניות, זה הזמן שלוקח למכונית לעבור את הלולאה. שניה 1, 2 שניות ועוד 2 ועוד 14 חלקי 30 שניות, כמעט 2.5 שניות. בואו נכתוב את זה. הזמן שלוקח למכונית לעבור את הלולאה הוא 2 ו-14 30 שניות. איזה מרחק המכונית נסעה? אם נניח שהמסלול הוא מעגל מושלם, למרות שהוא נראה קצת אליפטי, אנחנו נניח, אם נניח שהוא מעגלי, והמרחק שהמכונית עברה הוא היקף המעגל של הלולאה. ההיקף הוא 2π כפול הרדיוס, וזה שווה ל-2π. בסרטון הקודם הערכנו שהרדיוס הוא 6 מטר. אז πי 2π, 2π כפול 6 מטר שווה 12π מטרים. אם רוצים לחשב את המהירות הממוצעת, וקטור המהירות משתנה כל הזמן. אך גודלו נשאר קבוע. אם רוצים לחשב את הממוצע של גודל המהירות הקווית, המרחק הכולל הוא 12,000 מטרים. חלקי הזמן שלקח למכונית לעבור את המרחק הזה, שהוא 2 ו חלקי 30 שניות. בואו נשתמש במחשבון שלנו, המרחק 12 פאי חלקי 2 פלוס 14 חלקי 30, שזה הזמן המדויק. וזה נותן לנו במטר לשנייה. 15.3 متر לשנייה. המהירות הקווית הממוצעת היא 15.3 متر לשנייה. שזה כמעט פי 2 יותר מהר מהמנהירות המינימלית שחישבנו קודם. כי אנחנו רוצים מרווח ביטחון, כדי שלמכונית יהיה כוח גרירה עם המסלול. לא רוצים שייתנוע מהר מדי, כי אז כוח הג'י יהיה גדול מדי, אך על זה נדבר בסרטון הבא. ההפוך את התוצאה לקילומטרים בשעה, ונחשב את זה. אש תמש במחשבון. זה במטרים לשנייה. נחשב כמה זה במטר לשעה על ידי הכפלה 3600 שניות לשעה. זה נותן לנו מטרים לשעה ונחלק ב-1000 כאן. וזה 55 קילומטר לשעה. אם רוצים לקבל זה במיילים צריך לחלק בקירוב טוב ב-1.6. זה בערך 35 מיילים לשעה, 55 קילומטר לשעה. זה בערך 55 קמש. אני מניח שהנהג עשה את החישובים הפיזיקליים מראש כדי לנהוג עם הרווח והיא הוא היה מעבר למהירות המינימלית הדרושה לשמירה על המסלול המעגלי. בטח היה לו גרירה טוב עם המסלול.